A sorsleveled felolvasása során számos információt, tanácsot, részletet kaphattál önmagaddal, a sors feladatoddal és az életutaddal kapcsolatban. Javaslom, hogy építs be mindezt, alkalmazd, használd. Tudd, hogy ez egy olyan életút, ami rádi számodra, amin végig tudsz menni, mert lehetőséged van kimozdulni a helyzetekből, új energiák, új kezdetek, új lehetőségek felé haladni. A maradtak kérdéseid a felolvasásod után, akkor van lehetőség még mélyebb információt kapni. Ha egy évnél régebben volt a leveled, akkor egy új levél levélkerestetését javasoljuk. De ha a felolvasáshoz képest még egy éven belül vagy, akkor van lehetőség az ahhoz a levélhez kapcsolódó függelék leveleket kihozatni a könyvtárból. Ezeket fejezeteknek hívjuk. Közel 20 különböző témából választhatsz. Család, Egészség, karrier, anyagi helyzet, hitélet, spiritualitás. Illetve vannak különleges fejezetek is. Mélyebben belemenni egy-egy egészségi helyzetbe, saját kérdéseidre igen mélyen bemutatott választ adni. Politikai vagy spirituális életút, lehetőségek a tanításban, a világban. Illetve megismerheted akár azt is, hogy milyen bölcsességre tehetsz szert, milyen áldások, beavatások vannak az életedben. Ha vannak kérdéseid, vannak rá válaszok. Szeretettel ajánlom figyelmedbe így a fejezetek kibontásának a lehetőségét, amit tehát a felolvasásodat követő egy éven belül van lehetőség kikérni. Különböző típusoknak különböző hossza, ára és egyéb jellemzője van. Ezeket a fejezetekhez kapcsolódó oldalunkon részletesen is el tudod olvasni. Ha vannak kérdéseid, szedd össze, nézd meg, hogy melyik témák amik jók számodra. Azt kérték Indiából, hogy egy-egy felolvasás során legalább három témát válasz. Felső határ nincs, ha úgy érzed, akár az összeset kérheted. Itt szeretettel várunk majd a felolvasásod következő szakaszára, ahol az életed egy-egy területét még mélyebben lesz lehetőséged megismerni.